Moje rodiče umí Česky a umí trochu anglicky. Moje rodiče umí Rusky, trochu Německy a trochu Anglicky. Moje maminka mluví Česky a Slovensky a tatínek uměl trošku Německy, trošku Anglicky. Můj otec umí trošku Anglicky a možná i Rusky. Moje matka mluví taky trošku anglicky a něco, něco rusky. Uh, otec umí nejvíc rusky a německy trochu. A samozřejmě česky. A česky, ja. <laughs> A co matka? Uh, to sama. To